قبل النطق بما انتهت اليه المقابله، بكلمه الى المجتمع، تراها في هذا المقام واجبه. دنيا مقبله بزخارفها، وانسان متكالب نفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب تأثرت بثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا والانتقام شجاعة والجرأة على قيم المجتمع تسمى حريه مكفوله ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوهه وقود الامه صار حفظها بات النشر ضحيه قدوه مشوهه وثقافات هذا هو حالها ومن فرط شيوعه واعتباره من قبيل كثيرين كشفا لواقع زين لهم فراوه حسنا فكان جرم اليوم له نتاجا افتذهب نفسنا عليهم حسرات ان هذا الخلل ان لم ناخذ على ايدي الموتورين ومروجين استفحل ضرره وعز اتقاء شره واتسع الرتق على الراتق ولكل ما تقدم تطلق المحكمة صيحة يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة يا كل من يقدر على فعل شيء هلمه اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينه لننمي فيه أجمل ما فيه أعيد النشأ الملتوي إلى حظيرة الإنسانيه علموهم أن الحب قرين السلام قرين السكينة والأمان لا يلتمع أبدا بالقتل وسفك الدماء أن الحب ريح من الجنه وليس وهجا من الجحيم لا تشوه القدوة في معناها فتنحل الأخلاق عصبوها تنهض الأمة كذا يكون التناول بالتربية بالموعظة الحسنة بالثقافة بالفنون بمنهج تكون الوسطية وسيلة والتسامح صفة والرشد غاية. وإلى الآباء والأمهات نقول: لا تضيعوا من تعولون. صاحبوه، ناقشوه، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيهم القيم. وإلى القاتل نقول: جئت بفعل خسيس هز أرضا أبية أثرت لويس اغرقت دما طاهرا بطعنات غدر جريئة سبحت الإنسانية كلها يوم أن زبحت ضحية بريئة إن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة كلما عاجله القطع قبل ان يمتد كان خيرا للناس وللارض التي نبت فيها ونعود الى الدعوه بعد مطالعه الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله فقد اطمان وجدان المحكمه تمام الاطمئنان وبالاجماع إلى إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لذلك قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت للنطق بالحكم جلسة يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو عشرين اثنين وعشرين رفع في الجلسة يعني اعزائي متابعي موقع المصري اليوم زي ما شفنا محكمه جنايات المنصوره احالت اوراق المتهم محمد عادل الى مفتي الديار المصريه لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامه، يعني الكلمه اللي قالها المستشار بهاء المري الحقيقه اسلجت صدر جميع الحضور وجهها للمجتمع وللمتهم محمد عادل، يعني خلينا نسمع الكلمات مره ثانيه يعني نتعظ منها ونتعلم قد ايه النفس عزيزه عند الله عز وجل وان قتل النفس اللي التي حرم الله الا قتلها إيه يعني كانت تهز قلوب الجميع وتهز عرش السماوات والنهارده محكمه جنايات المنصوره بتقتص النيره اشرف رحمه الله عليها نسمع كلمه القاضي المبجل مره ثانيه قبل النطق بما انتهت اليه المداولة تقدم المحكمة بكلمة الى المجتمع تراها في هذا المقام واجبه دنيا مقبلة بزخارفها وانسان متكالب على مفاتنها ماديه سيطرت فاستلبت العقول وصار الانسان آلا يقين غاب ونفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب تاثرت بثقافه عصر اختلطت فيه المفاهيم الرغبة صارت حبا، والقتل لأجله انتصارا، والانتقام شجاعة، والجرأة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة، ومن هذا الرحم ولد جنين مشوها، وقود الأمة صار حطبها. بات ضحية قدوة مشوهة وثقافات هذا هو حالها ومن فرط شيوعه واعتباره من قبيل كثيرين كشفا لواقع زين لهم فرأوه حسنا فكان جرم اليوم له نتاجا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 يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفه يا كل من يقدر على فعل شيء هلمه اعطوا محكمه صلح كبرى بين قوى الانسان المتباينه لننمي فيه اجمل ما فيه أعيد النشا الملتوي الى حظيره الانسانيه علموهم ان الحب قرين السلام قرين السكينه والامان لا يلتفع ابدا بالقتل وسفك الدماء ان الحب ريح من الجنه وليس وهجا من الجحيم لا تشوه القدوه في معناها فتنحل الاخلاق عاصموها تنهض الامه هكذا يكون التناول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 ناقشوهم غوصوا في تفكيرهم لا تتركوهم لاوهامهم اغرسوا فيهم القيم والى القاتل اقول جئت بفعل خسيس هز ارضا ابيه اسرت لويس اغربت دما طاهرا بطعنات غدر جريئه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 وسماع المرافعه الشفويه والمداوله فقد اطمان وجدان المحكمه تمام الاطمئنان وبالاجماع الى اعمال نص الفقره الثانيه من الماده 381 واحد من قانون الاجراءات الجنائيه لذلك قررت المحكمه إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في انزال عقوبة الإعدام بالمتهم وحددت للنطب الحكم جلسة يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يوليو عشرين اثنين وعشرين رفع الجلسة زي ما احنا شايفين اعزائي متابعي موقع مصر اليوم يعني اصدرت محكمه جنايات المنصوره الستار على قضيه نيره اشرف بحاله اوراق المتهم محمد عادل زميلها في الكليه الى مفتي الديار المصريه لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامه وتحديد جلسه في يوليو القادم ان شاء الله للنطق بالحكم زي ما احنا شايفين ان السيد القاضي الجليل بهاء الدين المري وجه كلمه للمتهم وللمجتمع ككل ان الجريمه اللي هزت وجدان المجتمع كله اوصل مجتمع بعقد محاكمه صلح ودراسه هذه القضيه واعاده المجتمع الى طريق الصواب، كمان عايز اقول للناس اللي بتلوم على نيره النيابه العامه النهارده في خلال المحكمه وفي مرافعتها اكدت عدم وجود اي علاقه ما بين نيره ومحمد عادل ونفت كل الاتهامات اللي قالها المتهم او روجها المتهم في الجلسه الاولى واللي ادعى خلالها ان هو كان ضحيه استغلالها وضحيه علاقه واوهام من ناحيتها ان هو اكدت ان العلاقه بينهم لم ترق حتى لمرتبة الزماله كانت اقل من زماله بان المتهم كان توهم علاقته بها وانه ظل يطاردها لمده ثلاث سنوات منذ ان تعرف عليها في في في سنه اولى وعمل لها ابحاث الكورونا يعني ابحاث العلميه خاصه بالمواد العلميه وقت كورونا لما كانت الامتحانات دولة لغتها وقررت ان يتم الاستغناء عنها بالامتحان الالكتروني او تقديم ابحاث علميه وان المتهم عملها لها من الوقت ده وهو بيطاردها في في البيت وفي في الشارع بتاعها وفي الكليه وفي في القاهره وكان بيحاول يمنعها انها تمارس عملها وانها تختلط بالناس وانه غرق في حب نفسه ولم يحبها بالفعل كان كل مشكلته ان هو حب نفسه وغرق فيها وكبرياءه ان هي ازاي ترفضه فقرر الانتقام وان وكمان قال ان ان المتهم كان بيحاول يكبر نيره على علاقه باي شكل ولما رفضت يعني لم يتقبل ذلك على كبريائه وقرر الانتقام منها وانه اعترف تفصيلي في المحكمه واكد ان هو قتلها وانه كان لازم يقتلها عشان ياخد حقه منها حقه اللي هو ملوش حق فيه اصلا يعني مفيش علاقه مفيش وعود مفيش اي حاجه ومع ذلك هو شايف انه له حق في نيره النهارده النيابه العامه ردت لنيره كرامتها ردت لنيره شرفها واكدت ان المتهم توهم حبه لها وتوهم علاقته بها وظل يطاردها رغم رفضها المستمر. النهارده محكمه الجنيات اصدلت اسدلت الستار بحكمها العادل ولكم في في القصاص حياه يقول الالباب. النهارده المحكمه قررت احد اوراق المتهم الى المفتي الديار المصريه لاستطلاع الراي الشرعي في اعدامه وتحديد جلسه للنطق بالحكم. اشكركم اعزائي متابعي المصر اليوم ورحمة الله على نيره وتعازينا لأسرتها وكمان يعني ربنا يرحم محمد عادل ويجزيه على ما فعل اشكركم وإلى اللقاء